Поламані, понівечені зі зрізаним гіллям та оголеними стовбурами. Такими залишають півсторічні липи заготувачі лікарського липового цвіту. Ріжуть дерева по, по самій стовбур, тоді геляки відрізають, які, а все остальне лишають. Жалко, і жах, жах. Це просто жах, що так робиться. І вони не думають за завтрашній день, вони просто живуть одним моментом. Місцевий, який назвався Олександром, та не хотів, аби його впізнали заготовачі липового цвіту, говорить, минулого року такі заробітчани теж калічили дерева в лісосмугах, обіж поміж селами Вінковецької громади. Вже, що є результат цієї подлості, і з кожним роком воно до хуже іде. Іван Фишерюк, староста п'яти сіл, де заготовачі липового цвіту ріжу з дерев гілля, залишаючи голі стовбури, каже. Виживають люди, немає роботи, люди виїжджають за кордон. 200 рублів кілограм лепи сушеної. сушеної. Микола з Майдану Олександрівського каже, співчуває людям, які не мають іншого заробітку, аніж заготівля сировини для фармацевтичних підприємств, та, каже, де вони рватимуть липовідь світ наступного року. Ну Я їх теж розумію, що як, ми люди бідні, розумієте? Люди бідні, але це таким методом не збагатієш. Роботи в них, напевно, немає, але вони не хочуть робити, вони проще так. Наталія Міронова, завідувачка кафедри екології і біологічної освіти Хмельницького університету, каже, навіть обрізка дерев за усіма правилами стрес для дерева. Якщо гілки обламали, то на цьому місці, звичайно, не буде ніякого цвітіння. Наступного року і через кілька років місця зламів і зрізання гілля, додає вона, потрібно обробляти. Через ці рани, будемо так казати, можуть надходити різні хвороботворні бактерії, гниль з'являтися, це призведе до дупла, всихання дерева. Застати заготувачів на місці такої заготівлі, говорять місцеві Микола і Валентин, їм не вдавалося. Я далеко бачив, але я під'їхав, вони тікли. Вони мотоблоками їдуть і все, машинами. Це місцеві 100%. Вони стараються або вночі його розробити, або, мабуть, чи під ранок. Ну, так, щоб днем, де люди ходять, мабуть, що я не думаю, вони б так вандали цим займатися. Староста сіл, говорить. Обрізали ті лепи, але я поїхав, нікого не було, на жаль тому, що я передав у селах таке, сказав, що ну, моя, моя точка зору і моє мислення, що я казав, побачу, будемо з тобою просто вирішувати питання, там на місці все. Олександр каже, минулого року жителі зверталися в правоохоронні органи. Того року зверталися в міліцію, всі з курату обіцяли приїхати, відреагували, нібито але результати ніяк Працівниця Держекоінспекції в області Марія Саєнко розповідає. Якщо ви побачили, що вже дерево зрізано, пеньок чи стовбур голий, тоді вже дзвоните в державну екологічну інспекцію. інспектор виїжджає на місце, складається протокол огляду і потім розраховуються збитки, нанесені державі. І якщо особи немає, яка це чинила на місці, тоді передаються матеріали в поліцію для встановлення осіб і притягнення їх до відповідальності. З її слів, максимальний штраф за таку шкоду деревам – 510 гривень. Наталя Міронова додає. Це вади екологічного виховання. Оці міфи, коли дерево поламати, воно краще почне розвиватись, це приблизно те саме, як ми чуємо, що спалювання теж призводить до покращення, грунту, до врожаю – це не так. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.